اه ما عييت ابني ونهدم ما عييت نوصي فيك تدعو وجهه هم ما يا مرام ما تكوني ربي ما تعذب كنت بارك هذا من هذا الشيراني راني متعذب وياما شك في قلبي وقلت عدو يوم اخطيه شك في قلبي نبني ونهدم معي ننوصي فيك العوجة اما تتساقم يا مره الله شكولي ربيك كنا نعيد نبني ونهدم معي ننوصي فيك الناس تحضر و توع السما و كلامهم عبدوني